למדנו קצת על גרוויטציה, למדנו גם קצת על אלקטרוסטטיקה, הגיע הזמן ללמוד על כוח חדש! כוח חדש ובסיסי ביקום, בטח מוכר לכם, זה היה פחות מכוח הכובד, מדובר על מגנטיות. מה מקור מילה? אני אמנם לא היסטוריון, אך אני חושב שבכמה תרבאויות מצאו את האבנים, את העצמים. האלה המושכים עצמים אחרים כמוהם, מגנטים, מושכים אפילו עצמים התחתיים, כגון ברזל, עצמים מחילים ברזל, קוראים להם אבני מגנט, ככה זה לפחות במערב. הסיבה שמקראים מגנטים כי הם נמצאו לראשונה ליד מחוז מגנזיה שביוון. אני חושב שלאנשים שחיו שם קראו מגנטים אתם יכולים לקרוא בוויקיפדיה ותדעו זה יותר ממני בואו נתמקד במה זה מגנטיות אני חושב שלרובנו יש בנידון אנחנו כולנו שיחקנו עם מגנטים והתעסקנו עם הצפנים. מה זה באמת מגנטיות? זה נושא מאוד עמוק אני חושב שלאף אחד אין המתמטית המאפשרת לו לראות איך זה מתקשר לחשמון. ניתן להוכיח שהכוח האלקטרוסטטי והכוח המגנטי הם בעצם אותו דבר, כשמסתכלים עליהם ממערכות איכוס שונות, אני יודע שכל זה נשמע מסובך, אך בעולם שלנו, אנחנו מטפלים בהם כבכוחות שונים. מה שאני אומר הוא, שאומנם אנחנו מכירים מגנטים, כפי שאנחנו מכירים את הגרביטציה, אך גם הגרביטציה וגם המגנטיות הם בואו עכשיו ונתחיל לעשות בו מגנט כולנו מכירים מגנט אני לא רוצה שזה יהיה צהור נחלטתי לצייר את המסגרת צובה ואני גם רוצה זה זה מגנט. אנחנו יודעים יש תמיד שני כתבים שלו קוטב צפוני, קוטב דרומי השמות הם מוסכמה כי כשבני האדם דלו לראשונה את הבני המגנט או sollen לקחו אבם ומגנטו בעזרתם מחט את המחט בפקק שם ותוך הדלים מים המחט הזאת הצביע לכיוון הקוטב הצפוני הארצי כן אוקיי אוקייなので זה צד של המחה אפנה פונה לכיוון הקוטב הצפוני, קוטב צפוני gt קצה המח, אתה פונה לכיוון לקוטב הדרומי הארצי מכה נקרא... קוטב דרומי של המגנט במילים אחרות אם יש לנו מגנט הצד של המגנט שמכוון אם הוא יכול להסתובב כופשית לא חיקו לקטע קוטב הצפוני הגיאוגרפי לקטע קוטב הצפוני הצד השני נקרא קוטב דרומי אנחנו קוראים לחלק הארליון אה של קוטב הארץ זה הכותב הצפוני, זה הכותב הצפוני הגיאוגרפי זה הכותב הדרומי הגיאוגרפי נשתיח אחרת לזאת את הצפון המגנטי זה הטיוון שאליו לפני מצפן הנקודה הצפונית של מצפן בעצם הצפון המגנטי זס קצת מגלל כל הזורמים הנעים בתוך כדור הארץ ועוד כל זה נושא מאוד מורכב, בכל filters צפון המׅנטי הוא בערך צפון קנדה צפון המׅנטי הוא בערך כאן זה יכול להיות דרך צפון המׅנטי דרום המׅנטי, אך הוא גם זה במיצר, טוב לא באותו מקום כמו הדרום הגגרפי ציר המׅנטי זה נמצא בפהלנציה סיימת ביחס לציר dwочEO וזה גם מסדרי די צפון המׅנטי ומקום המיקום הגאוגרפי שאליו הכותב הצפוני של המגנט מצביע אבל מה יהיה בעצם הכותב הדרומי אם מסתכלים על כדור הארץ כמגנט אם כדור הארץ היא מגנט ענק הייתם רואים את זה ככותב הדרומי של המגנט והכותב הגיאוגרפיה הדרומי... הוא Thats כirrel של המגנט ktoś יודע שזה קצת מ�לבל? אחד loud kx בוויקי letzte אופן כלל sinonadaşר רוב האנשים תרצים בצפון הצפוני. מדברים על האזור של הצפון הגיאוגרפי והקוטב הדרומי הוא האזור של הדרום הגיאוגרפי הסיבה שבגלה אני עורך הזאת היא שכאשר אנחנו עוסקים במגנטים כמו בחשמל או אלקטרוסטטיקה נראה חלדה דמעותי בהמשך כתבים הפכים מושכים זה את זה אם הצד הזה של המגנט שלי על ידי הצפוני של כדור הארץ אז הקוטב הצפוני המגנט של כדור הארץ חייבתי את הקוטב של המגנט. להיפך. הקוטב הדרומי של בדגדט משך לקוטב המגנטי של כדור הארץ, ובעצם הקוטב הצפוני של המגנט ששמו כדור הארץ. באופן פשוט, setId כדור הארץ שלנו, זה מתחיל בבלבל, אנחנו מגנטים קצת יותר. תחק את זה. זה מגנזיה. מעניין אם חosely למפה, מעניין אם מייסות, המגנזיות התגלה גם מאוד. מסתכלתי על חלב מגנזיה, שהוא חומר משלשל, והוא לא התגלה במגנזיה. אבל לא מה發 Mustafa. אני חושב ששורשה add Kerrynard אתה הרבה לבוגנזיה. אם המגנזיה התגלה במגנזיה. אז בידי מגנזיה? מחזרה למגנט. אם זה מגנט, lateם ש NASA רצייר מגנט אני כל זה. אוקיי, okay, יוצר שני מגנטים. אנחנו יודעים ההתנסות שלנו כילדים, זה הקוטב הצפוני וזה הקוטב הדרומי, שהקוטב הצפוני מנשך על ידי הקוטב הדרומי של המגנט השני. כשאני מסובב את המגנט הזה, הוא ידחה את הכותב הצפוני, שני כתבים צפוניים של מגנטים דוחים אחד את השני. בנוסף לזה, כמו שהיה באלקטרוסטטיקה, מגנט יוצר שדה מסביבו. יוצר וקטורים כאלה מסביבו, שאם מציבים משהו שיכול להיות מושפע על ידם, יהיה הוא כוח הפועל עליו. לפני שאני נכנס לשדה המגנטי, אני רוצה לציין הבחנה חשובה בין מגנטי לבין אלקטרוסטטיקה. מגנטים תמיד באים בצורה של די פול. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שיש לנו שני כתבים, פולס, צפון ודרון. באלקטרוסטטיקה יש לנו מטענים. יש מטען חיובי ומטען שלילי. שנפשני מטען, אה כן, יכולים לד кем נובד, יכול להיות לנו פרוטון, וחוברת אלקטרון בתוך אותו. פולט לנו פרוטון. סדה אלקטרוסטטי חיובי, וכבע סדה ידזום מנוח החוצה, וזה ידخن מטען חיובי אחר, וחוברת מטען שלילישה. ופתח צורה יכול להכיל אלקטרון. בתוך הבוטון וקרבתו יכול להיות לנו, לנו מונופולין. אלה נקראים מונופולין, שיש לנו אחד על אלקטרוסטטיקה. אבל עם מגנטיות, תמיד יש לנו דיפול. אם הייתי לוקח את המגנט הזה וחותך אותו באמצע, ואורך פלא, כל אחד מהחצאים של המגנט יהפוך לשני מגנטים נוספים. זה יהיה וזה יהיה צפון. זה יהיה דרום וזה יהיה צפון. תאורתי, תיתכן שניתן ניצור מונופול מגנטי. אני לא מסולם לעשות זאת. אף על פי שזה, עוד לא נצבע בטבע. כל מה שנצבע בטבע הוא דיפול. אפשר לחתוך את המגנט עוד ועוד עד שישאר רק אלקטרון אחד. מסתבר שהאלקטרון עצמו הוא דיפול מגנטי. יש לו עדיין כותב צפוני וכותב דרומי. מסתבר שבכל המגנטים, הסתה המגנטים יוצר בעצם על ידי האלקטרונים שבתוכו, על ידי הספין, הסיבוב העצמי של האלקטרונים, כשאנחנו מדברים על הספין של האלקטרון, אנחנו מדמיינים כדור קטן טעון, המסתובל סביב צירו. לאלקטרונים יש מסה, זה נושא קצת מאורפל, האם יש להם מסה או אנרגיה, וחוב וחוב וחוב. זה הופך לנושא מטאפיזי. אני רוצה להרחית לכת כל כך, קשה להבין את זה. זהו תחום בו אפילו במסיות המגנטים שאנחנו מכירים, השדה המגנטי שלהם נוצר על ידי הספינים של האלקטרונים שבתוכם, ועל ידי השדות המגנטים הנוצרים על ידי תנועת האלקטרונים סביב הגרים. אני מקווה שאני לא מאמיס עליכם כל כמונה. ניתן לשאול איך ש לפעמים ניתן החocate והאותה מגנטש יתובבים delivery ג monumental temat ALLF אי אפשר כשהאלקטרונים נסתובבים והקראי בתוכנות המגנטיים של האלקטרונים. מבטלים אחד את השני בגלל הקריאות אך אם מסדירים את של האלקטרונים כך שהסיבים העצמאיים יהיו באותו כיוון אז המוצט מגנטי בכל מקרה חברתי את גבול עצר הדקות אני מקווה שהסרטון נתן לכם ידע מעשי בקשר למה המגנט הסרטון הבא אראה לכם את ההשפעה של המגנט אסביר איך אנחנו תופסים מה זה שדה מגנטי ומה היא ההשפעה של על אלקטרון אלקטרון الكون انت عامه نوعه بس اضطرنا